leo tuko hapa tumekutanisha wa kutubi wa na wataalamu wa Tehama kuja kubadilishana mawazo kufundishana na, na kupenda uzoefu wa namna mbalimbali za kuweza kutumia digitali kupata taarifa sahihi ambazo natokana am, ni matokeo ya kitafiti ambayo yapo koko duniani kote kwa maana ya kwamba kuna mengine ndiyo kama kuyapata lazima ulipe pesa lakini mengine yapo uripe pesa ko tunasema kuna kitu kinaitwa technology bank kwamba ni kama vile tunasema kwamba ni benki ya teknolojia ni hazina ya teknolojia na kule matokeo ya tafiti teknolojia ambazo zipo zinapatikana bure lakini namna kuzifikia ni kwa kutumia tehama kwaio tuko hapa tunasema kwamba kufundishana, kuelimeshana, kubadilishana uzoefu kwa maana ya kwamba tuweze kuwawezesha kwa kutubi wetu kwa sababu tunapoongelea masuala ya tafiti elimu ya juu kwamba maktaba ndo zimesheheni hizo nyaraka, taarifa na ujuzi. Lakini maktaba zetu nyingi bado zipo kwenye tunasema kwenye vitabu zio kwenye digital form. Lakini maktaba za dunia uko duniani tu kwenye digital form. Sasa kuna ni maarifa tu na namna ya kufikia zile taarifa. Nyingi siyo za kulipa ila na ujuu wa kufikia. Sasa ndio maana tuna hii warsha leo hapa ambao ni mradi wa dakika mitatu Ni mradi ambao uko chini ya umoja mataifa na kwa Tanzania hapa tuna mratibu ambaye ni makamu mkuu wa taasisi kutoka pale CBI ambaye ataliza kwa kirefu mradi wenyewe lakini kama Kostek ambayo tuna dhamana ya maswara ya Santa technology hapa nchini ko tuna host workshop at kujaribu kuwawezesha hawa waandishi wetu amini, watafiti wetu wa kutubi au wa Tehama kwamba kuna njia mbalimbali za kufitiza taarifa kwa duniani lakini pia wakitoka hapa tumemwambia kwamba wawe ualimu kwamba wao sijifunze kaishie kwa wao kama ni mkutubi na maana kirudi kwenye sehemu yake ya kazi kwanza ataboresha zile i mean namna apata taarifa lakini pia aweke mazingira kiasili kwamba wale watumiajaji wake wadabiri yake maktaba yake na aweze kujifunza vile kujifunza yeye hapa kuweza kupata taarifa sahihi kwa majira anaitwa professor eda tandiloga ni makamu kuwa wa chocha cbi lakini pia kwa hapa leo ndiko kama mratibu au katrifocal point wa UN program au program ya umoja wa mataifa ambayo inaitwa technology bank for List developed countries ni kama teknolojia ya benki ya teknolojia kwa ajili ya nchi zinazoendelea na kwa kwanzia ni mwaka 2016 umoja wa mataifa waliadopti program na kwa mwaka F2 na sita makoma kuu yalianzishwa pale nchi ya Uturuki mji wa Gebzen na kwa mwaka huu ndo tumeanza na nchi mbili ambako Tanzania ni ndani hizo nchi ambazo ilichaguliwa na umoja wa mataifa katika hiyo Technology Bank for Least Developed Countries na katika hizo tuna program program ya kwanza ni kwa ajili ya kuwezesha wanasayansi, au watafiti wa kutubi na pia watu wanaoshirika na TEHAMA katika kupata haya machapisho yaliyo online data digital access to research ili waweze kuyatumia kwa ajili ya kuongeza utafiti na kufanya utafiti wa, wa tija lakini pia kwa kuwahakikishi kuakishia ya chapisho yanamfikia pia hata ule mkulima aliyeoko kule na ili kufanya kile kilimo anachofanya ni cha tija lakini pia na ile anapotengeneza ile magafa na kuelekea kwenye uchumi wa viwanda tuweze kisha kwamba wananchi wetu wanaoshiriki katika hii Waweza kupata le kupata knowledge au kupata ujuzi au na, na taarifa ambazo snags na tija katika shughuli zao wanazofanya. Kwa hiyo ndo madhumuni makubwa. Lakini pia kuna timu nyingine ambayo inafanya kama feasibility study au inafanya kama utafiti kuangalia je, nchi hizi ziko tayari kwenye ziko katika wa gani kwenye upande wa teknolojia. Lakini kwa leo sasa tumekuja kuendesha warsha kwa ajili ya wanasayansi. Wakutubi na pia watu walio na Tayama katika kuhakikisha kwamba haya machapisho ambayo yako tayari ki, kwenye kidijitali yana yanaweza kupatikana na wanaweza kupatika na kuyatumia katika shughuli zao za kiutafiti ili kuweza kufanya utafiti ambao unamlenga kwanza wananchi ya ambao pia unalenga kusikia malengo ya nchi pia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 pesa taslim magari mpya kila wiki tunaposherehekea miaka kumi ya mafanikio tukiwa na m kweli pesa ni empesa.